Sælverði, ég heiti Ragnar, ég er eitthvað stopp meðlum með um pírata í hafnarfyrði. Ég er að bjóða mig fram, ég er núna, þetta er sveitastöndakostingunum og helstu máli mín myndum vera aukið gagnsæi, grænmál og svona almenntum um, um, um málefni hafnarfyrðabæjar og ég tel að síður nú eru heilmikið rými fyrir betru bætur og lagfæringar í hinum ymsu málum